Kenyan kid music I go by the name Kuga TRC, from nothing to something Whoa. Kama ni noma ni noma Kama ni noma ni noma Ikitu nafanya daily kama ni noma ni noma Kama ni noma ni noma Kama ni noma ni noma Mimi sijalikoni pendi kama ni noma ni noma, ni noma, ni noma. Yeah. kila day kwa hey. mazango zidi delay hey. wajikate kuna gaze hey. kanikiti wa wapei Naringanauni bambi kuwa mada sio dhambi fika base sio kazi soja kwenye kambi na wakalia kitako ni na sampo noma kutoka kitambo menejeri kwa isako ne mini ni uncle wivu weka kando shifu niko hapo usiku ni tako kama ni noma ni noma kama ni noma ni noma Ikitu tunafanya daily kama ni noma ni noma kama ni noma ni noma kama ni noma ni noma. Ah. Mimi sijali nipendi. Kama ni noma ni noma. Kama ni noma ni noma. Kama ni Ikitu nafanya daily. Kama ni ni noma. Kama ni noma ni no Kama ni noma Kama ni noma. Kama ni, noma ni noma. Hey. Bado ni jina najenga na nafanya marapa na hema. hema kila siku niko busy nipe kalamu na pepa mnapenda kutia chumvi. chumvi mapenzi ya kwangu na rubi Aha. Mini ni nini kasimbuzi ni time sasa mune new movie yeah, the king can only be one. one the king can only be i, I. to do this work come don't try you can die, die. natafta pesa na sifa natafta keja na shida mimi na wetu na difa kinara amefika uh. kama ni noma ni noma kama ninoma noma ni noma, iki kitu unafanya daily, kama ni noma ni noma. Kama ni noma ni noma, kama ni noma kama ni noma Kama unafanya daily, kama ni noma Kama ni noma ni noma, kama ni noma ni noma najifanya na mwezi kumenten maintain shindana na champe Msiki na vitu vingi ndio kiyoka kioka na kampen alijama kaudi masanse Atuko kwa league to na kama umekunywa kichampee itabidi u chill kama ni noma ni noma ikitu nafanya daily kama ni noma ni noma mimi sijali goni pendi kama ni noma ni noma ikitu nafanya daily kama ni noma ni noma kama ni noma ni noma ni nafanya daily kama ni noma ni noma. Kama ni noma ni noma. Kama ni noma ni noma. kunipendi kama ni noma ni noma.